At være elitesportsøver og øh, studere samtidig er, øh, fungerer rigtig godt her i Aarhus. Jeg studerer idræt øh, og sejler samtidig på professionel plan. Og øh, det, at man har mulighed for at få rykket sine eksamener og øh, få noget ekstra undervisning, øh, ja, og det hele taget bare få hjælp til øh, at få de her to øh, forskellige livsstiler øh, kombineret. Det er. Øh, Jamen det fungerer bare øh, super godt, og det er jo på grund af er jo elitesport, altså at man kan få hjælp den vej. Jeg, jeg synes, vi er rigtig heldige som sportsøver, at vi ligesom kan, kan få det til at, at fungere, fordi der er nogle af mine kammerater fra udlandet, de er ligesom tvunget til enten at øh, sejle fuldtid eller studere fuldtid, og de kan ligesom ikke kombinere de to ting. Øh, jamen VM i sejlsport, det begynder her, øh, her i august, starten af august. Øh, og, øh, det er jo et stævne, som er, hvad skal man jeg, efter OL, så er det det anden vigtigste stævne for os i vores karriere, fordi det er samtidig første kval til OL i Tokyo, som er om to år. Og det er jo på hjembanen, hvilket er jo helt vildt. Det sker kun højst sandsynligt én gang i ens karriere. At, at man kan få lov til at sejle så stort et stævne på hjemmebane. Og det bliver, bare, altså, det bliver bare helt kanont. Jeg glæder mig til at vise danskere, og mine venner og min familie, hvor, hvor fedt sejlsport det er. Det er jo ikke så tit, vi har muligheden for at vise det, fordi det foregår tit langt fra land. Men her i Aarhus har de ligesom lavet et op, hvor nogle af sejladserne kommer til at foregå tæt på land og der kommer til at være live-dækning osv. Så det bliver en helt unik oplevelse. Uh, og jeg glæder mig rigtig meget.